لا حتبرق السماء وحال رعادي كل بي الدين وقباله قدين مرحبا وطيبان نغار الشاد على باب في الحونه جوال او 四把子了 四把, 四把。